Ve chervonierze v zelenom sadu a ja v sadu sediu na stežečku hľadju i dúm-kídu mámaju či ty prídeš a ja v sadu sediu na peječku hľadju i dúm-kídu mámaju či ty prídeš Šel ja do divčiny, ktorú ja ich za ruku zjaví ji, poď objaví a ja objaví ji pociluval. Za ruku zjaví ji, poď objaví a ja objaví ji ja pociluval. I na kari oči, sar mučen imala, sti dajeca i ne priznajeca, što ljubi tak mene, jak ja i ji. Vona sti dajeca i ne priznajeca, što ljubi tak mene, jak ja i Ja divčinoňku stejdou cílu, dokým mi brýjali, ty v zapíjali i na prošťanečo ja ich skazal, dokým mi brýjali, ty v zapíjali i na prošťanečo ja ich skazal Sreči večor je zelenom usadu A ja v sadu siđu, na tebe čekaju I dunki dumaju, či ti prideš A ja v sadu siđu, na tebe čekaju I dunki dumaju, či ti prideš